Христос охрестився в рідці Йордані. Дорів Христів, Бриті і сестри. сьогодні у нас четвер, 19 січня 2023 року Божого. А в Україні вже 330-й день великої повномасштабної війни, яку російський агресор і вбивця приніс на нашу багатостраждальну землю. Знову вчорашній день видався тривожним, навіть трагічним для нашої батьківщини. На всій лінії фронту йдуть дуже тяжкі бої, їхня інтенсивність не зменшується, навпаки має тенденцію до посилення. Як повідомляють сьогодні зранку офіційні органи державної влади, впродовж вчорашньої доби ворог атакував, Різні напрямки фронту біля 14 населених пунктів. Палає цей наш вогняний півмісяць на Луганщині і Донеччині. Дуже активні кровополитні бої ведуться біля Солидару і біля Бахмуту. Просто подивляємо мужність, витривалість, хороблість наших захисників наших воїнів, які боронять нашу батьківщину. За них молимося, їх підтримуємо. Вчора нас усіх сколихнула велика трагедія, яка сталася в містечку Бровари біля Києва. У місті упав гелікоптер, у якому рухався на лінію фронту очільник Міністерства внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ і своєю командою. Цей гелікоптер впав буквально 200 метрів від нашого храму, коли наші отці, наші вірні молилися у свято на вечір'я Ця трагедія справді сколихнула українське суспільство, і ми розуміємо, що вона пов'язана із військовими обставинами. На сьогоднішній ранок відомо, що загинуло 14 осіб, серед них одна дитина, бо гелікоптер впав на дитячий садок. На загал постраждало 25 осіб, серед них 11 дітей. На даний момент 5 осіб перебувають у важкому стані. З них троє дитини і двоє дорослих. У них є важкі опіки понад 30% тіла, навіть дихальних шляхів. Ми висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, загиблих і поранених. Молимося, супроводжуємо в молитві тих, хто загинув у цій катастрофі. І намагаємося огорнути і підтримати усіх тих, хто отримав різного виду травми. Діти, які бачили цю трагедію, дорослі, які пережили падіння цього гелікоптеру, просимо Господа Бога зцілення ран для нашого багатостраждального народу. І сьогоднішній ранок, святковий ранок, ми хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що можемо допомагати тим, які стали жертвою цієї війни, які постраждали внаслідок цих військових трагедій. Ми сьогодні хочемо сказати на увесь світ, навіть серед свого болю і горя Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні ми святкуємо в Україні разом із нашими православними братами свято Богоявління Господнього. Свято хрещення у риці Йорданії Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми вирушаємо на наш український Йордан, наше Дніпро, для того, щоб здійснити великий обряд освячення водної стихії, освячення води. І сьогодні ми заглиблюємося у ті слова Христового Євангелія, який описує нам цю подію, кажучи, що Ісус прибув із Галилеї над Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але Іван противився йому, кажучи, мені треба у тебе хреститися, а ти приходиш до мене. Бо хреститися означає омитися від свого власного гріха. І Йоанн відчуває, що перед ним є святий. Єдиний святий, єдиний Господь, Ісус Христос. І Він, людина, в присутності Божія відчуває свою гріховність. І каже, що Я потребую свої гріхи умивати, а ти ж не потребуєш. Але Ісус його поправляє, заспокоює і каже, лишиться це тепер. Так нам личить здійснити всяку правду здійснити всяку правду. І ось Йоан підкоряється. Христос входить у юрданські води. І охрестившись, каже Євангелист, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього». І голос злунав із неба, це син мій улюблений, якого я вподобав. Яку ж таку всяку правду сьогодні здійснює Христос через служіння Йона Хрестителя? Про яку правду говорить наш Спаситель? Ми з вами згадували в минулих днях приготування до цього великого свята Богоявлення, що Христос занурюється у йорданські води для того, щоб занурити людину у життя Пресвятої Троїці. Бог занурюється в людське життя, щоб занурити людину в життя Боже. І ось сьогодні це слово «здійснити всяку правду» розкривається по-особливому. Ми чуємо голос Небесного Отця. Тобто сьогодні у тому Богоявлінні Ісус Христос об'являє нам нашого Бога як Бога Отця. І коли ми кажемо вірою в Єдиного Бога, треба додавати завжди Єдиного Бога Отця. Ісус Христос начебто відкриває своє власне божественне синівство. Про це проголошує сам Отець, кажучи, це мій син, це мій син любий, якого я вподобав. А Дух Святий, Дух, який походить від Отця і в сині спочиває, робить це видимо. Те спочивання на синові появляється нам у вигляді голуба, який ширяє над йорданськими водами. Отож, Христос, Син Божий, сьогодні справді хоче занурити кожну людину, яка прийде до хрещення у гідність Божого синівства. Сьогодні у юрданському богоявлінні Бог Отець нам не просто об'являє свого сина, але об'являє своє відвічне відцівство а син тим своїм синівством ділиться з нами. Ми сьогодні відкриваємо якусь глибоку істину, що ми є дітьми Божими. Ми є синами і доньками Бога. І це не є лише якась м -м, гарна метафора. Це є дійсність, найглибша дійсність про нас з вами, охрещених, в ім'я Пресвятої Троїці. Це є та правда, яку сьогодні Христос об'являє і здійснює щодо нас. Ми занурюємося в життя Пресвятої Троїці, ми стаємо усиновленими Богом людьми. Велика ця таємниця має надзвичайно глибокі значення у нашому житті. Ми знаємо, що хто охрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, хто увійшов у це троїчне життя, хто занурився через хрещальні води в життя при Святої Троїці, став усиновленим сином або донькою самого Бога. Цієї цій печаті Нашого усиновлення ніхто не може у нас забрати. Це є незатерта печать, яку носить на своїй душі кожен охрещений. І таїнство хрещення відкриває нам доступ до особистого глибокого спілкування, стосунку з нашим Богом Отцем, який усиновив нас, як своїх улюблених. Нехай це розуміння, розуміння і досвід життя в Божому синівстві стане невід'ємною, найголовнішою частиною, елементом, підваленою нашого з вами щоденного життя. Ми не є чужинці для Бога. Він не є для нас лише якимось далеким караючим абсолютом. Він є нашим рідним. Вчора. на... Літургії Василії Великого Звечірнього, ми читали слова пророка Ісаї, де чули слова Бога Отця до кожного з нас, який каже, чи ж мати забуде свою дитину, чи ж покине плід лона свого, навіть якби і вона забула, я тебе не покину. Твоє ім'я записано на моїх руках. Ось що сталося сьогодні з нами, з людством, у таїнстві Богоявління. Боже, благослови Україну! Боже, освяченою юрданською водою очисти нас усіх! Поблагослови нашу батьківщину! Ви ж недалеко з нашої батьківщини сучасного фараона і його колісницю, так, як ти потопив колись фараона у водах Червоного моря. Який напастував твій народ? Отче Небесний, Сину Святий, Душе Святий, дозволь нам відкрити наше Боже синівство, яке для нас буде запорукою оптимізму навіть серед розпук і страждань, сили навіть без... серед безсилля, буде нашою надією, яка проти надії сподівається.